عطشت على الرسالة إمنا يطر سائل جوال قل رسائل ما داعي. قطشت للرسول ابنا الضمور ابنا القدر زايل ما له نداعي انا ولا في الاراضي احب الانسان ما يعرف على ضوا ومرات الرساله الفارغه عور ولك عايف لك بشر بالحايط يشور كانت بيا بنيتي غار من هالشيم ولكم وياك ويا الخلق ما دور يا هو الدعاء شيفيد ولك دعاء دعاء المنظلم على الظالم يعذر حرقه من ان دعيت وقلي ما تسلم <تصفيق> ميز بي صفقه للعريس شباب اجا صفقه حل تعال صفاء تعال عوف البوس تعال على سنين يا مدعيت دعيت, دعيت دعيت يا معيت يا, <تصفيق> يا ويلي دعيت زود ياللي جاء هو الدعاء جبي بحرقة من اندعيت وقل ما تسلم يا ويلي للعريس أحلى صفقة يا ويلي عالرأس عالرأس عالرأس أصيل شجرة الطيبين اصيله شجرة الطيبين على راس ودعائنا ونعتني اليوم يا على الراس سمعنا بصفة وهاذا اليوم صفقه وها لاهل سمعنا بالخالد هذا اليوم على الراس أجينا نبارك ونفرح نبراح سوئي علي علي <مترجم> <مترجم> <تصفيق> <مترجم> ايوه <سؤال> اس هاي من العريس اس الله عم العريس عم العريس ولعيون أبو العريس هاي من العريس الكل محامين النجف ونقابة المحامين أحلى المحامين وكل ضيوفنا الأعزاء الف تحيه لكم من العريس إلى كل من شرفنا ونورنا وحياكم الله بكل خطوة مليون هلا هلا وتنقط هلا حج رياض العيساوي هلا ومئة هلا الجريان طبعا اجا من شمال العراق لعيون العريس الف تحية كل الهم كيفك من تجي وبكيفك تروح كيفك من تجي وبكيفك تروح هاي الحالة عفتني شلون لك روح كيفك من تجي وبكيفك تروح بس لعيون العريس الغالي الف تحية للخوالد شلع علاو كيفك من تجي وبكيفك تروح هاي الحالة عزيز شلون لك روح شفتني طايح اليوم حاسبة الفلاكور شفتني طايح اليوم حاسبة الفلاكور ربك ما يخاف لي حمل مطروح هاي تحية للعريس شباب البيعه استمر حيدر خشار علوش الموسوي الحب والعرب. اه, أه بكيفك من تجي وبكيفك تروح وبكيفك الحاله عفيت شفتني طايح اليوم حسبة لك بلاكو شفتني طايح اليوم حسبة لك بلاكو الله ما يخافني حمل مبروك الله ما يخافني حمل الخالد هلا بيها أنت قاسي هلا بيهم هلا أي أي استحية تحية من الولد على الخال يعني تحية من الخال للعري يسلف تحية الخوال الأعلام هلا ديهم وجعة شلل <تصفيق> نخله وصرت معبر، نخله وصرت معبر للمال قيمة، نخله وصرت معبر، نخله وصرت معبر للمال قيمة آه يعبر علي ويقول يعبر علي ويقول عجب قديمه آه عجب قديمه اليوم شفتني طايح اليوم بالك فلاقو شفتني طايح اليوم بالك فلاقو الله ما يخالي يحمي المضرو رفوك ما يخالي يحمي ما شلو هل بيهم؟ وين ولد عم العريس وين ابويا أو اولاد عم العريس هلا بيرد يا ولد اس اني يعني يا ولد حبيبي ولا زحمه لك هذا البخاخ البخاخ ممنوع رجاء يخنقنا ويمرد المصورين فيدوا روحكم هسه ما لقيت مواد اوه يا ركحي لذاك الجان ركحيل زعيق رجال يطوي الحديده ركحيل زعيق رجال ركحيل عقيل الخطاني محامين النجف هلا اه ركحيل زعيق رجال هاي تحية أجمل تحية من قاسم السلامي وكامل الخفاجي لعيون العريس هيا الله خفاجي وبن السلامة على الراس هلا بيهم اه ركحي الجار ركحي الحديده هسه نخبي الزعتر هسه نبيده ادوير ادوير انشد تاخذني قلبي البيئس شلو صلاح <تصفيق> الصلاح الياسري <تصفيق> ايش امصيصات <تصفيق> اسلي لخير هاي باسم محمد الزرفي الاستاذ محمد الزرفي لعيون عريسنا صفاوي اجمل تحيه الى كل محامين النجف يعني محمد الزرفي اكيد استاذ محمد الزرفي اجمل تحيه لعيون كل الاخوه الحضره واجمل تحيه للمحامين شلع ومني لك احلى تحيه لعيون قريه الغدير يعني وداءها السوداء إن شاء <تصفيق> الله هاي أحلى تحية من شيخ عباس حمويدي حيدر الشبل الغالي لعيون الخوالد خصنص العريس أكيد أرقى عميد بن نجف. تحية حب وإحترام وإجلال لعيون عميد مجيد الغالي تحية إجلال السياده والف تحيه لكل الاخوه اللي حضروا ولعيون الخوالد ولعيون العريس شالوا اسم حميد مجيد محمد يا تحية هاي من استاذ عقيل يقول أول تحية إلك وأنا أرجع إلك بعشرة لعيونك حبيبي العريس الغالي أكيد أجمل تحية لعيون محامين النجف الأعلام الملك استاذ حيدر وداي بغيابة مرتضى الحميدة أحلى مرتضى الحميدة كل الحاضرين كل الحاضرين الفرقة ولعيونك يا استاذ عقيل الخيقاني تحية للخوال الشارع آه آه آه. هاي باسم محامين النجف اس باسم المحامين من المحاني للخوالد احلى الخوالد والمحانية اخوي وابن عم سيد ابراهيم سيد نور المحنى الغالي أحلى سيف المياحي كل المحامين شلع أكيد زي ضرغام المحنة وللعريس يا بيا يا بيا يا بيا يا بيا يا بيا يا بي يا بيع يا بيع يا شباب يا المكرمة فريق بيع أحمد على عقيل أحلى مهيمن مرتضى العوادي الطيب الغالي أحلى أبو مهدي أبو مهدي واحد نجم أحلى حموقي أحلى قريه فقار الغالي وكل الأخوة واحد بيعه آه يما يمايع حيل اليهيز القا حيل اليهيز القا من غيبتك راح حيل يا هيز القاع من غيبتك راح عزمج سيد خضراك عزمج سيد يوم ارتاح احمي صفاوي صفاوي العب العب العب العب اس هاي من العريس لعيون محمد قاسم كيلون الغالي وينك يا محمد قاسم احلى محامين النجف عم ليش قاعدين المحامين خصص اللي واقفين خارج القاعه ادري احسبوها دعوه وجايين يمنا لعيون المحامين شلع من العريس يا بيام يا بيام يا بي يا محوي هاي من العريس شباب حي السلام الاعلام كل الحاضرين اكيد فرقتهم علي على الراس من العريس هذا اس عمي حسن سلاس اكيد الحضور العريس الغالي احلى عمام العريس شباب السلام من حسن الثلاثه وعراس كل الاهل العيون صفاوي الغالي العوابد للخوالد مجيد الخالدي اكيد الخوالد على الرأس حيدر العيون العريس للغالي فراس يا خيقاني ياسر السلامي صادق جدو إي علي سويلي جاره يا يا يا يا حسرة علي شرب الجيارة يا يا علي سويلي لي جاره حسرة علي شرب الجيكاره مثل لقمي عباب داره يا. لا قيم ولا بي هاي تحية من العريس لأبو يوسف العيون أبو ضرغام الزيادي بس ابن عم العريس لعيون الخوالد لعيون علي كريم أصدقائه ألف تحية من سيد ضرغام المحنم لعيون العريس وأخوة العريس ضرغام الزيادي باسم الغزالات للمحاني الأعلام ها آه لا علي لا علي سوهي الإجارة يا هزرا علي شرب الجيجار هاي تحية لعيون المحافظات السماوة وبغداد أحلى مصطفى أحلى مصطفى من أحلى مصطفى أحلى مصطفى يعني أكيد بغداد الحبيبة أحلى علاوي وبعد علاوي لعيون حيدر ابو ضرغام الغالي ابو رضا الحساني شباب مو هو يفدوه أروح لكم اذا هيك للصبح ما نخلص تحيه لكل الحاضرين أحلى اس كل الحاضرين الحيانه والما الملك حج رياض العيساوي ملك المجمعات رضواني ابو جمانه اكيد تجار العراق علب الموبايلات اكيد ونار أحلى مصطفى <New ngày> <والصبح issy> اللي ببالي للصبح اللي ببالي كل الحاضرين يتلاك يتلاك يتلاك يتلاك بالحب أنا حطير إيده على غلديين أن يطرف الزين هاتو معي آها آها بلك الله والفيريد بلك الله والفيريد إير من حمود التميمي على الشمري أكيد صقر المصغر صقر يعني مايمة أحلى ديال أحلى علي سوي الإشارة أسرع علي شرفك يا القاسم قتلا قتلا قتلا قتلا قتلا علي قتلا علي سوي الإشارة أسرع علي شنو وجهي قرايا مثل الليل مثل اللبنة، مثل من مثل الليل يا يا والذي هم غلق <مترجم> <مترجم> الغزالات وغمارة الغزالات حراص شا شا شا شا شا غلق غلق غلق. <مترجم> يا ولد يا ولد حبيبي أبو الشباب عيني ألف مرة قلنا لك لا تبغ من عنده العفو الله يحفظكم الله يحفظكم في الشكر يما يا يا ويلي يما يا يما شايم صرت بجفا شايب صرت بجفاك تسحل عبادة عقيل واسمع الناس تقول كان حلاته أهاي ألف آه شايب صيري لجماق جاي ينصيري لجماق تسحي العي بعد وسمع عيننا ستقول وسمع عيننا ستقول جانيش هي لا تا جانيش هي لا لا لعيون العريس عمام العريس بن حشيم أكيد الحساني كاظم الحساني أحلى رياض أبو طيبة مسلم ال... كل الحاضرين أكيد منير الخالدي أحلى مصطفى اللي ببالي الصبح ياللي ببالي اليخص والمخصوص والكل شيخوص صفا واليا خص والكل شيء كلهم مضطر في العين بس تمنى شالو شالو هللوه إنتاج أس ألف تحية العيون أزهر أكيد أبو مرام. الملك حج خالد الغزالي اكيد الف تحيه لعيون الصحفي استاذ حسين الخالد كل الهلة يما يما يا يمّا يا يمّا يا يا يا يا يا يحبك صعبه يتهور سهر لك ليله ما غور ايد اللي ما كبار ايد اللي تشربك ما هاي الايد ماتن عايب سعد ياسر أيوة. جرح ما ينوصف جرحي روح الغيمه ما تصحي جرح ما ينوصف جرحي روح الغيمه والله انا انا لزادك مني خلي يا خايب شمل من حيه أنا العب العب شباب السلام الأعلام ولعيون أخوتي المحامين من أول طاول إلى آخر طاول لعيون قيادة شرطة النجف الابطال تحية حب واحترامه، أس أس لعيون الحساني أحلى سلمان أحلى أولاد العم لعيون العمام والخوالح شوي يا حبيبي جاءوا في دولة. لا تتعور كل خطار نلف هلأ من العريس لعيون كل الأخوة العوابد الخوالد حيدر مجيد حسن عباس علاوي العبيدي وأفق جده شا اسوي ما تقولي اسوي عبد عبدالله قصة أبو النجم كل الأخوة شلع قلع شوية رجعوا الشباب كل الحاضرين شدوا له على الكيكار دولة يُمَّا يَا مها يا حَجِ كَاظُمُ وحَجِ قَاسِمَ الله بالخير يا ويلي مريم مريم افتهمنا ما تحبني عاد مريم خليلك حتى قول اليوم مريم يلا عليك كمشولي مريم عزون ديتي عذر القطع وبلا سبب بلا سبب بيها المحكمه ها هاي رياض بس الخوالد امجد الخالد عبود الشافي الخوه الاصليه رضوان ومنير رضوان ومنير رياض العزاوي احلى رياض احلى مصطفى الفتلاوي لعيون الفتله الحياء أنا والماء محمد يروحي يروح من المحان نشحص صليتي مع الزنسان دم محتوب جيتي يروح من المحان نشحص صليتي مع الزنسان دم محتوب جيتي قلت لك هاي هي لا بس لك ترجع عليا قلت لك هاي هي ولك نزرد علي ايه ايه العلم الغالي انا صلاحي ايه ثابر ايه Eat! وانا ازكى ريح لعيونه شبناوي انا الفقير بيا سكران رد يومي سكران مو من الخامر نشفع فك الورديه ها يا قاسم اشرب صور رأيك السكر والطاطا حق يوم العمر هاي منه دخل العريس عقيد كاظم الغالي لعيون عقيد بشير ابو حسين منعم السماوه والزلم السماوه على الراس بكل خطوه مليون هلا باسم النجف يرحبون بهال السماوه وكل الحاضرين على راسي بدو اروح واحد نجف سيصة انت النجف محمد الخفاجي قاسم البياتي حسن الربيع المعزوفة العريس الغالي للخوالد احلى شبل وامار الشبل اخوي الغالي استاذ حسن عقيل الخوالد عم تحيه حب واحترام وإلك ولطاولتك وكل من اجى وياك عم الله يحفظكم الله يحفظكم بالشهر هاي نوحان هاي زيادي شعر شعر شعر <ممت> <مت> من هجر بيته من هجر بيته هجم بيته وجديده هيجر بيته بحرسك ورد العاف بحرسك ورد العاف شلو <تصفيق> يا ياه خلي يولي خليه يولي ما يفيدك حسن إيه خليه يولي ما يفيدك ولا أحلى الغائب للغايب عقير الرزاق سلوم أحلى كريم أبو كل الحاضر أكيد علي العكرم علي العكرم ملك الموبايلات مشيني حبيب احكي بس لبكم علي هيوه هيوه أكيد أكيد أحلى تحية لأبو علي حبي بحكي لي بس لضم عليها، أمك ترضى من نمشي سوية، أحلى مهند الصباح، أكيد الشبل، محمد الخفاجي، أحلى كل الأخوان، حبي بحكي لي بس لضم عليها، أمك ترضى من نمشي سوية، حبي بحكي لبس بس عليا عليها امك ترضي من نمشي سويه احلي مهند الصباح اكيد الشبل محمد الخفاجي احلي كل الاخوان حبي بحكي لبس بس عليا عليها امك ترضي من نمشي سويه حبي بحكي لي بس عليها حطك ترضى منه بشيء سويه أشوفه هواية ترتاح أشوفه هواية ترتاح تحط إيدك بإيديه يحط إيدك حسن عمل الله يحفظك إن شاء الله الله اها حبيب امك اشوف هوايه ترتاح، تحط الايد بالايد، تحط الايد بالايد، من تجبل اشوف تجي مصباح. اها تضوي بليلة العيد، تضوي بليلة العيد. حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي هلا هلا هلا الحواتم على الراس احلى مصطفى الخالدي مصطفى الخالدي كرار الحاتم بغياب ابو وسام احلى ابو وسام هذا ملك النجف لعيون الحواتم اخوة ماحس أهي! ايوه سيد محارب العب العب آه ها ش عندك مشيت ويا الغرب مو جنة دمشي مدمي مو جنة دمشويا الغرب ش عندك مشيت ويا الغرب مو كنت تمشي بدمي، مو كنت تمشي بدمي، ما دام وياهم رحت مالك بعد شي يمي، مالك بعد شي ايه كلش عرفتك مو إلي، كلش عرفتك مو إلي، منك بتغلط باسمي وكل الناس تهوس بيه عمك ميرا كل الناس تهوس بيه عمك ميرا كل الناس تهوس ايش <تصفيق> ما افرح وديك ايش ما افرح وديك الغزال هذا ويانا ايش لون ما افرح وديك الغزال هذا ويانا عج خالد عندنا خدمة توصيل نودي لك ابو الدراجة حتى توصيل عندنا وين ما كان اللي يبنى واللي شينا لك شنط روح روح الحج خالد روح روح روح روح ان شاء الله يا اخوان ان شاء الله اها بعروس الضاوي اريد العمل من نبي عمي العريس علي الخالدي احلى بصو امير احلى بصو يا حجي خالد فضه كل الحامرين الف تحيه الخوالق ما قصروا بس لعيون استاذ ازهر ورد على راسي واصل حجي خالد لا تغلس شي شي شي شي العريش يقول محمد يا ليش واقف على الصفحة أبو جاسم ملك النجف محمد يا أخوي وعلى حبه يا محمد ترد قلي لو رحت وبعد ما ادري بس محمد يا روحي كل الخوالد يروح أنت أموت عليك علقوا بالمحمودية يلا لبو يا المعزوف المعزوفة شأنه شأنه شأنه هلا حولي أحلى الخال عميد مجيد سعيد ابو احمد محمد ابو محمود اولاد الخال الخال مجيد على الراس عقيد كامم على حولي وعلى راسي ابو حسان يلا هسه مني حن العريس هس <تصفيق> منيحن العريس يلا مو عمامنا ايده راحت من التاشيره <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> على رأسه والله على راسي يلا <تصفيق> <تصفيق> يلا خلي حنوك يلا خلي حنوك حتى وراها جوبي استاذ سعد المظفر عشر مم اوكي يلا عيني بس عيني تاج الراس يا بعد روحي على راسي شبابنا أخيك لا تخليهم يصعدون 400 يصعدون بس الاساتذه هنا فدوا لكم الكل جوا اي والله احلى حولي يلا الف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد سلام على بيمول